Έχεις αναρωτηθεί ποτέ Τι σημαίνει η λέξη προσωπικότητα Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά της Που την κάνουν ενδιαφέρουσα Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους Τόσο ξεχωριστούς Που οι άλλοι τους τιμούνται Και τους αναφέρουν ως πρότυπα Δεν είναι εύκολο να το ορίσουμε αλλά θα μπορούσαμε με απλά λόγια να πούμε ότι η προσωπικότητα αποτελείται από τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που κάνουν κάποιον μοναδικό. Η προσωπικότητα δεν είναι ίδια σε όλη σου τη ζωή. Διαμορφώνεται και αλλάζει όσο μεγαλώνεις. Σε όλες τις προσωπικότητες που συναντάμε στα βίντεό μας, Βρίσκουμε κάποια σημεία που τις ορίζουν ω συναρπαστικές, γιατί κατάφεραν να επηρεάσουν τον κόσμο μας. Σε αυτό το βίντεο θα γνωρίσουμε την καταπληκτική Ellen Keller. Η Έλεν Άνταμ Κέλερ γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου του 1880 στην Αλαμπάμα της Αμερικής. Οι γονείς της ήταν ευκατάστατοι και η Έλεν ήταν ένα γερό και γελαστό μωρό που τους γέμιζε χαρά. Δυστυχώς όμως όλα άλλαξαν όταν έγινε 19 μηνών. Η Έλεν αρρώστησε βαριά και έχασε την όραση και την ακοή της. Το γεγονός αυτό την έκανε να κλειστεί στον εαυτό της και να απομονωθεί από όλους. Η μόνη της παρέα ήταν η εξάχρονη κόρη της μαγείρισσας της οικογένειας, με την οποία έπαιζαν και πριν από την αρρώσκα της. Με τη φίλη της είχε αναπτύξει έναν κώδικα επικοινωνίας με κινήσεις που αναγνώριζε η Έλλην. Είχαν επινοήσει 60 απλές κινήσεις που εξυπηρετούσαν την καθημερινότητά της. Πέραν αυτού, δεν είχε καμία άλλη επικοινωνία. Οι γονείς της ήταν πολύ στεναχωρημένοι καθώς παρατηρούσαν το γελαστό του παιδί να μετατρέπεται σε αγρίμη, να γίνεται επιθετικό και να δημιουργεί συνέχεια φασαρίες. Πολλοί φίλη της οικογένειας Τη συμβούλευαν να κλείσει την Έλεν σε κάποιο ίδρυμα. Η μητέρα της όμως δεν έπαψε να ψάχνει τρόπους να βοηθήσει την κόρη της. Έτσι, όταν η Έλεν ήταν 7 ετών, έτυχε να διαβάσει για την επιτυχημένη διαπαιδαγώγηση ενός άλλου τυφλού και κοφού κοριτσιού σε κάποιο άλλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε έστειλε την Ellen με τον πατέρα της σε έναν εξειδικευμένο γιατρό στη Βαλτιμόρι. Ο ίδιος τους παρέπεμψε στον Αλεξάνδερ Γκάχαμπέλ, τον εφευρέτη της τηλεφωνικής συσκευής, ο οποίος τότε εργαζόταν στην εκπαίδευση τυφλών και κοφών παιδιών. Εκείνος τους σύστησε μία δασκάλα για την μικρή Έλεν η οποία θα πήγαινε να μείνει μαζί με την οικογένεια στην Αλαμπάμα, ώστε να αφοσιωθεί πλήρως στο δύσκολο έργο της. Ήταν η 20χρονη δασκάλα Αν Σάλιβαν, με την οποία η Έλεεν ανέπτυξε μια μακρόχρονη σχέση που καθόρισε τη ζωή της. Η εκπαίδευση της Έλεν από την Αν Άλιβαν ξεκίνησε το 1887, και η σχέση τους διήρκησε 49 ολόκληρα χρόνια. Η Άν Σάλιβαν είχε γίνει δασκάλα για τη παιδιά, διότι και η ίδια είχε κάποιο πρόβλημα στην όραση και με το πέρασμα των χρόνων θα έμενε εντελώς τυφλή. Η Έλε αρχικά αντιδρούσε έντονα στις διδακτικές μεθόδους της δασκάλας της, γιατί δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι υπήρχε μία λέξη για κάθε αντικείμενο. Η Σάλιβαν αποφάσισε να συνεχίσει τα μαθήματα με την Έλεν σε μία καλύβα που υπήρχε στο κτίμα, ώστε να είναι απομονωμένες και η Έλεν να μπορεί να συγκεντρωθεί σε κάθε μάθημα. Τότε όντω έγινε το πρώτο μαθησιακό θαύμα. Η Έλεν έμαθε την πρώτη της λέξη. Η Σάλιβαν της έριξε νερό στο χέρι και με κινήσεις της παλάμης της κατόρθωσε να μεταδώσει στην Έλεν τη γνώση ότι αυτό που ρέει στο χέρι της ονομάζεται νερό. Μέχρι το βράδυ εκείνη της ημέρας η Έλεν είχε μάθει συνολικά 30 νέες λέξεις. Όλα μετά κύλησαν ομαλά. Η Έλεν ήταν πανέξυπνη και χαρισματική. Έμαθε να διαβάζει με τη μέθοδο Braille και να επικοινωνεί με τα χέρια της με τη νοηματική γλώσσα. Η εκπαίδευση με την επίμονη Άνσάλιβαν Σάλιβαν συνεχίστηκε τόσο πετυχημένα που η Έλεγε σύντομα πήγε σε σχολείο για τυφλά παιδιά. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Άρχισε μαθήματα ομιλίας σε σχολή κοφών της Βοστόνης. Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα σε σχολείο για κοφού της Νέας Υόρκης όπου βελτίωσε τις επικοινωνιακές της δεξιότητες αποκομίζοντας ταυτόχρονα εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Μόλις ενηλικιώθηκε έβαλε στόχο να πάει στο πανεπιστήμιο. Γράφτηκε στο Cambridge School for Young Ladies μία εκπαιδευτική δομή για γυναίκες όπου και γνώρισε αξιοσημείωτους ανθρώπου. Ένας από αυτούς ήταν ο συγγραφέας Mark Twain ο οποίος εντυπωσιάστηκε από την επιμονή της και έγιναν φίλοι. Αργότερα πήρε υποτροφία για να φοιτήσει στο κολέγιο Radcliffe. Ξεκίνησε τα μαθήματα με την άν πάντα στο πλευρό της να τις μεταφράζει τις παραδόσεις και τα γραπτά κείμενα και ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της. Ήταν το πρώτο τυφλό άτομο που πήρε το πτυχίο Bachelor of Arts. Έκανε όμως ένα ακόμη μεγάλο βήμα. Με τη βοήθεια της δασκάλας και φίλη της, Έγραψε το πρώτο της βιβλίο, το περίφημο The Story of My Life, στο οποίο συνοψίζεται η ιστορία του τυφλού και κοφού κοριτσιού και η μεταμόρφωσή του σε 20 διάχρονη φοιτήτρια. Έμαθε να γράφει και να διαβάζει σε πέντε γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, λατινικά και ελληνικά. Ταξίδεψε σε πάνω από 40 χώρες, γνωρίζοντας άλλους πολιτισμούς, καθώς και μεγάλες προσωπικότητες της εποχής. Η Έλεν Κέλλερ όμως δεν επιδίωξε την εξέλιξη μόνο για την προσωπική της ευημερία. Έγινε κοινωνικά ενεργή και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα που απασχολούσαν τους ανθρώπου στην εποχή της. Έγραψε 12 βιβλία και δεκάδες άρθρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα των γυναικών και των ανθρώπων με αναπηρίες. Η απίστευτη ιστορία της ζωής της σύντομα την έκανε διάσημη. Γύρισε όλη την Αμερική δίνοντας διαλέξεις, μοιραζόμενη την εμπειρία της με το κοινό που το είχε περισσότερο ανάγκη. Του ανθρώπου με ειδικέ ανάγκες. Έγινε σύμβολο αγωνιστικότητας και βραβεύτηκε για το έργο της από δεκάδες οργανισμούς καθώς και από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντον Τζόνσον. Η ζωή της ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους και έγινε κινηματογραφική ταινία το 1962 με τίτλο The Miracle Worker. Οι πρωταγωνίστρες της ταινία Ann Bancroft και Patty Duke κέρδισαν βραβεία Oscar για την ερμηνεία των ρόλων της Sullivan και της Keller αντίστοιχα. Η Keller πέθανε την 1η Ιουνίου του 1968, χωρίς ποτέ να νικηθεί από τις σωματικές της αναπηριές και τον κοινωνικό αποκλεισμό που αντιμετώπιζαν στην εποχή της οι άνθρωποι με ειδικέ ανάγκες. Έγινε παγκοσμίως γνωστή για τη δύναμη και την προσωπικότητά της. Ολόκληρη ζωή της ήταν μια διαρκής νίκη. Δεν θα πάψει ποτέ να συγκινεί και να δίνει κίνητρο στον καθένα μας για την αναζήτηση της εξέλιξη. Я тебя